Usein kuulee toistettavan, että kaikki hyötyvät saavutettavuuden parantamisesta hekin, joilla ei ole mitään näkemiseen ja kuulemiseen liittyviä erityistarpeita. Ja tästä mä hiukan eri mieltä. Ja nyt ei pidä ymmärtää väärin. Totta kai kaikille on hyvä, että puhe on selkeää, värit erottuvat toinen toisistaan, fontit ovat riittävän suuria ja esityksen rakenne on johdonmukainen. Ja totta kai saavutettavat materiaalit on turvattava kaikille niille, jotka eivät ilman pärjäisi. Mutta ihan yksi selitteistä en mielestäni ole se, että käyttökokemus kaikille parantuu, jos videoissa on automaattisesti tekstit päällä tai esitysmateriaaleista karsitaan kaikki visuaaliset vinkit, kun niitä ei kuitenkaan ruudunlukijalla pystyisi lukemaan. Esimerkiksi minä itse vähän häirinnyn siitä, että videossa on tekstitys päällä. Jotenkin silmät tarttuu siihen tekstitykseen. Ja silloin voi käydä niin, että esittäjän ilmeet, eleet ja rekvisiitat eivät oikein aukenekaan. Niistä ei saa sitä kaikkea irti, mitä muuten saisi. Jos puhe ja teksti ei ole ihan yksi yhteen sama, niin voi ruveta myös ärsyttämään. Ja siihen voi ruveta kiinnittää huomiota. Sitten jos ei puheen ja tekstin synkkä täydellinen. Voi pahimmillaan käydä niin, että tekstissä kerrotaan esityksen punchline, ennen kuin esittäjä on itse sen puheessaan ottanut esille. Ja sitten on tilanteita, missä tekstitys häiritsevästi peittää jonkun oleellisen yksityiskohdan siitä videolta, jossain ohjevideoissa esimerkiksi. Sitä varten mä olen paljon ruvennut miettimään, millä tavalla se tekstitys pitää tehdä, että se on helposti käytössä heille, jotka sen tarvitsevat, mutta ei tunne automaattisesti päälle heille, jotka ei sitä kaipaa. Ja tässä on avaimena se, valitaanko Open Captions vai Closed Captions. Open Captions on tekstitystyyli, jossa tekstit on aina auki. Eli niitä ei voi valita pois päältä. Closed Captions taas on sellainen tekstitystyyli, jossa käyttäjä itse valitsee, haluaako häni näytettäväksi tai ei. Ja koska minua itse tekstit välillä häiritsee, niin pyrin omissa tekstityksissäni aina siihen, että valitsen sen Closed Captions-muodon, jos vaan mahdollista.